Det som är speciellt med det här initiativet det är att det är många som är med. Det är grannar i Näsbyt Park, vi annonserar på Facebook, det är grannar, anstaktshavlarna. Och så swishar folk in pengar, skickar fina hälsningar. Så det här är verkligen, det är grannar, det är invånarna här i kommunen. Och det är lite lokala företag som är med också och vill visa glädje.